Добрий день, дорогі друзі! Знімаю знову маленьке відео. Сьогодні в нас був і дощ, і сонце, і град пройшов, град був нормальний. Добре, що вікна цілі та скло не вибите. Що? Життя продовжується. Україна бореться та воює за свою свободу. Ми і населення чекаємо перемоги. І що я придумав? Я знайшов в інтернеті дуже гарну пісню, вона стосується і молоді, але більш людей похилого віку, хто ще не вмер для Радянського Союзу та усього, що з цим пов'язано. Такі люди є в кожному регіоні України. На жаль, багато хто вже зрозуміли, що руський мир несе нам ганьбу та обстріли. Але дуже гарну пісню я знайшов і готую її до виходу в ефір. Сподіваюсь, Ютуб мені дозволить це зробити. Пісня шикарна, слова трогательні, торкаються слова душі кожної людини. Отож, чекаємо, чекаю, я вже монтую. Вже хочу народження цієї пісні. Це не моя пісня, це переробка народна, можна сказати народна, тому що слова українські, автор невідомий, ну, автор народу України. Взагалі автор наших життів – це Господь Бог, але поскольку, поскольку ми українці, то ми автори. Ця пісня буде належати Усім українцям. До речі, нічого з мого каналу я ще не заробив. І пісні українські це не пусте слово. Це не порожнє слово в моєму житті. Тому пісня українська мені близька. Тому хочу нову гарну пісню. Хочу нових творчих від... відкриттів, нових творчих досягнень. Тож всім дякую, будьте здорові, перемога буде за нами, на все добре.